На столі видачі викладені щойно спечені піци. Поряд на столах вода, шоколад, цукерки. Все приміщення в жовто-блакитних кульках. Маргарита, тут 29 штук. Є маршмеллоу і мотела. І ще будуть банан і оріхна паста. Все дуже вкусно всіх дітей. В сусідньому залі під ялинкою на дітлахів вже очікують подарунки. Поряд – Санта Клаус. Сфотографувавшись, в нього на колінах можна вибрати собі будь-який подарунок з-під ялинки. Організував свято канадець Стіві. Чоловік перебуває в Україні з гуманітарною місією понад вісім місяців. Я близько 8 місяців. Напевне, ви пам'ятаєте, ми займаємось безкоштовним барбекю по п'ятницях. Але додатково ми вирішили трішки допомогти дітям, щоб діти посміхались. Це і для миколаївців, і для херсонців. Катерина прийшла на свято з п'ятирічною донькою, златою. Ділиться враженнями. Добачили подарунок, прекрасно провели наше нелегке сюжет для всіх. Дуже прекрасно. Сьогодні таких вечірок буде три кожна по дві години. Месіч цього заходу те, що незважаючи ні на що, діти заснують бути щасливими. Відготовка тривала ще з серпня місяця, да, тому що ми розуміли, що на жаль військові да, намагаються робити все, що вони можуть, да, і держава намагається робити, але вона не закінчиться, ми це розуміли. Вже влітку почали планувати так, план, що ми можемо зробити, або цей день прийшло у такому вигляді. На першу вечірку прийшло близько 70 дітей та дорослих. Організатори говорять, що гроші на захід давали українські і закордонні донори. 17 грудня подібна піцца «Паті» відбудеться в Херсоні. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.